Вишиті подушки з і серветки, платані гачком іграшки та вивізаний одяг. Все з під рук жительки села Олешківці гвардійської громади, а далі Чернецької. Займатися рукоділлям, каже, почала ще в дитинстві. Першою серйозною роботою стала вишита у 15 років блузка. Прийшла молода на медпункт фейшерка і в неї вишита така гуцульська, така блузка вишита гуцульська. Ну і мені зараз треба було такої. Вшила вже сама і вишила, бо вже машинка була і вже шила і вже вишивала. Косинки були модні, що косинка біленька і на кінці вишита, а то ще гачком зубчики пороблені такі. -то. Ну, то так ще з малку, з малку, все в'язалося гачком, всі так прошви до тих подушок, все то гачком модним було, колись врутнички в'язані, то все. То. Ласти гачком і шпицями та вишивати Адаля Чернецька у дитинстві вчилася по сусідству у старших дівчат новочорницях. Зійшлися вони на твічорниці, я вже скоро там до, до них там рано рано навчилася шити, в'язати, вишивати. Таке по мілком. Вишивати подушки Адаля Чернецька почала після відвідування родини своєї невістки з колишнього Новушського району. Я як приїхала всіх не подивитися, всіх подушки повишила рушники по стінах. Всюди. Ну, ще якось сусідки дуже вона все вишивала. Я як пішла, як, ну, вже заздрість пішла, давай я вже собі вишивати подушки. А в'язати то давно теж навчилася. І потім вже по якихось журналах, по якимось всім, то такі, то, то, ков, то собі, то хлопцям половири, то в якісь косинки в'язали махерові. тоді ж так якесь було, що... Такий час, що в'язали. У свої 74 роки жінка сама заселяє нитку в голку, вишиває і в'яже без окулярів. Каже, більше полюбляє вишивати технікою гладь, бо то швидше. Гладі то вже ну, намальовано там на ручку цим олівцем. І вже тоді, як там собі, розкольоруєш його. Серветки, косинки, Ото, дівчата там такі, ну не знаю, вска, Ну, такі підвазони, такі серветки. Останнім часом захопилася виробом з ниток, намотаними на дріт та в поєднанні з плетенням гачком. Каже, багато їх дарує рідним та знайомим на різні свята. Багато, що роздаю, що роздаю, то багато є в людей вже всього пов'язаного такого, понаробленого. Крім захоплення рокоділям, полюбляє читати книги. Своє життя вважає, гідно живе, шкодує лише про одну річ. Поступила була вчитися сам бір на статистичний технікум. Привчилася там місяць, тато пише, що він сам щось має робити, тут і худоба є, і все. Покинула, приїхала додому. Шкода було, треба було якось, але так не, не вчилася, 11 кінчила і середньо. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.